Když mám hlad jako vlk, <laughs> tak si dám čokoládu. Když mám hlad jako vlk, tak jím všechno. Všechno, na co přijdu. Paštika, rohlík, mlíko. Tak pokud mám hodně velký hlad, tak něco rychlého. Takže třeba bych vzala jogurt a smíchala to s nějakým ovocem a nebo s nějakýma cereáliemi a po mm. případně s medem